Näin käytät Finna-hakupalvelua. Avaa Finna Tritonian kotisivulta. Finnasta löydät sekä painetut että elektrooniset aineistot. Varmista korkeakoulusi elektroonisen aineiston saatavuus kirjautumalla korkeakoulusi omaan Finnaan hakatunnuksellasi. Liittämällä kirjastokorttisi Finnaan voit tehdä varauksia ja uusia lainasi. Voit myös tallentaa tiedonhakujasi ja suosikkejasi myöhempää käyttöä varten. Finnassa on seuraavat hakutoiminnot. Perushaku. Tarkennettu haku. Artikkelihaku. Tarkennettu artikkelihaku. Voit myös selata korkeakoulusi tietokantalistaa sekä selata korkeakoulusi Näet myös hakuhistoriasi.